Raz pôjdem za tebou Na ostrohu tieňom Kde kvety kvitnú Z našich snov Z našich očí Da da ešte ako sama má... Yeah Oh yeah. um. Stala po tebe táto pieseň. Ostal tu po tebe. Opolník. Aj ja som po tebe. sta sem tak to sama tak to sama